بغيرك شاعيش ما حد من العشق ما مشتش غرامك مشتش انساك ونسأ ما ف بك أو بغيرك شاعيش ما حد من العشق ما. ماشتيش غرامك ماشتيش اشتيش، شنسك وانسى ما فات، وانزع حواك مثل الريش، واطوي ضي الصفحات، من وسط قلبي واعيش، سالي بكل الاوقات بد او بغيرك، بد او بغيرك، بد او بغيرك بك أو بغيرك بك أو بغيرك شاعر هالأمر عادي عندي ما تنتهيش الدنيا لو عشت فيها وحدي بقى أو بدونك شاحية هالأمر عادي عندي ما تنتهيش الدنيا لو عشت فيها وحدي نارت بقلبي ضهيا، قد لي بجلدي. وأصبحت أخاف اللقيا، بدو اجتنبها جهدي. بك أو بغيرك، بك أو بغيرك، بك أو بغيرك، بك أو بغيرك، بك أو بغيرك, بغيرك, بغيرك, بغيرك, بغيرك شاعر مقلاع لو رحت لك ما عيقاك مقلاع يا عيقاك ومقصدك شبكيلك واتمسلك وارجع ارجع هددتني عذر هناك لو رحت لك ما ومقصدك شبكيلك واتوسلك وارجع بعد علي تخضع لو ضاع بعدك ما ضاع أنا الذي شفتح لك بابي شاق المقلع بعد عليك تخضع أبي وشاق